Πόσο νόμιζα τόσο σε ένα γάμο! Τα βαπτίσια ή καθαρό Στο πατμίτσμα τη ένα σουαρέ μαγικό Το πατμίτσμα τη ο σκράτς θα είναι φανταστικό. Βλέπω <Sang> <Sang> <Χεύουρη>, το μπάτο με το πουρέκι πατάτα. Με τουαλέτε στα μάτσια, χρυσά, διακοσμήση λατρεμένη. <Sang> Στο τραπέζι κιλούλούδια τρόφιμα. Με φαγητά τα... <Στουρά> πολλά χορεύουμε μες <Μεστορίσιο> στον ρυθμό Και θα έχει πολλά συντριβάνια Με σοκολάτα και τσαψωμό Στο μπαντμίτσμα τη πολιτισμού! μου Θα παίζει πολύ μουσική Στο μπαντμίτσμα της κολλητής μου λοιπόν, Πώς εδώ θα αλλάξω τη σκεία Στο μπαντμίτσμα της μου Θα είναι συγκινητικό Θα πει αυτά Πώ μεγάλωσε πια